تعلينا سلاح ومتخبي في جبل تعلم في الجهاد وجاي تحب تحتل تحب ترهب الشعب يا مختل اهلا بيك وين بش تتعلق فحبل اهلا بيك في دونس اهلا بيك في الشحيم صحيح فقرة مامحينا الشهل بالتعليم معناش عناش برشا فلوس ومعدات, أما رجالنا تحاربكم حتى بتربولات, عالقرحة تربينا من الصغرى ما نخافوش, أربع سنين عالثورة نباتوا على حس الكرتوش, إسلامنا معتدل, إسلامكم مغشوش, تونس باش تكون مقبرتك يا تعشوش, تغدر كذبع وتتخبى عملنا لكم قدر من سخرية الأقدار, إنتوما وقطر وفلوس البترو دولار تونس تفسخكم خاطرها بلاد أحرار كان انتي غدار هذيا بلاد رجال ترابونا بالشبقة ديما النشمة والهلال إيماننا في القلب حمد الله ماناش شوهال مسلمين ونفرقو بين حرام و عمرنا ما نكونو ذلال alors بيناتنا رصاص صحيح عنا الفقرة ما ماناش رخاص une تسترش تسترجل وتحارب تحارب راس شعب ما يديرلكم الخيب خايبة خلاص لي أنفاس شيطان فيك سكن النطف يا ربي يوم يومئذ تغتر في بوليس يعلم ربي بحالتو شعب عليكم ناقم بمنصليه وزطالتو ربي وحده الأدرى بالكفر والإيمان جاي تكفر فينا وإنتي في راسك عريان إيش تستنى من ثقافة من نور الكثبان إرتاح تونس عمرها ما تولي تونستان تغدر يا جبان الدهر راهو طويل شاد علينا سلاح ومسيب إسرائيل تقتل في السياح بفلوس قطرعيل تضرب في الاقتصاد تحبو الشعب قليل حبوها صوصه لعبه ملعوبه ومختومه بو الشعب يهيج ويطيح الحكومة فراغ سياسي في يكبر الانفيلات تفجيرات في الاسواق موطا وإصابات اضرب الأمن والجيش بحرب العصابات يطبر إطاب سيطر على المؤسسات شعب في رعب يبات ما عادش عنده بديل يا يموت يا يركع العملاء إسرائيل داعش تزيد تتوسع تونس تولي فرع أصبح المسلمين بحجة تطبيق الشرع مش جاسر في البلاد خلايا نايمة تفيق فيصل من امثال اسكندر الرقيق اسكندر رقيق اسكندر رقيق اقرأ يا صديق كتب بكر ناجي ادارة التوحش حب الشعب يلاجي مو خطط معروفة ما فاشل ومحروق خاطر خطر الشعب ما يخاف كان من ربي للفوق شاين بالتكثير يا صديق يا مرتد واللي يقول كلمة الحقيقي مو عليه الحد تحتج وتخرج صوت تتحكم بالموت فنظرهم الشعب كله كافر وطاغوت يحبونا شهال ونعيشو في خوف عباد كونتر العلم أرشع للرفوف تذكر ابنو المقفع على قصوه تروف تروف اسأل على ابن رشته شعملولو فقه الطاقية يكذبو كيقولو جايبها ديمقراطي خاف رايح البولو دواعش في حساب بورا كوستيوم متخبين حقيقتو تبان كيوصل مرحلة التمكين حاشا الدين أذوم عباد شوهو سمع بالحوريات باع بلادو باع خوه شدو راوك لها الكبت ما ايز ستروف تحت كرشو بالضبط لازمو يشبع خبط وشوف شو فيفيق جينا هو الاسلام وجينو هو تنفيق اضعف وقت الفيق مخو ولا مغسول يشوف في جارو الامام كيانو رسول كيانو رسول كيانو رسول جيتو ان الفينو كانس امايتش ريكورد